Morjes! Puhutaan tällä kertaa ChatGPTstä ja tekoälystä. Tälle viikolle asti minulla ei oikein ollut mitään käsitystä, että mitä tämä Chat ChatGPT on. Että oli jotenkin varmaan jossakin sosiaalisessa mediassa jo törmännyt tähän ja nämä, tota, Kuvitteli, että se on joku tällainen uusi nuorison suosimaa tyyliin Snapchat, TikTok, joku, joku tämmöinen. Niin kuvitteli, että kyseessä on, on tosiaan somepalveluja, että ei niin minua kosketa tai kiinnosta, mutta sitten ää, tällä... Tällä viikolla tosiaan niin yksi työkavereistani esitteli puhelimestaan ää, tätä chat -tä. ja tosiaan minulla oli sellainen oletus, että se on niin sovellus, joka pitää ladata niin kaikki nykyään tahto olla, mutta, mutta se onkin tällainen tota, niin selainpohjainen nettisivu, jossa, jota käytetään. Ja siis ää, silleen niin tosi lyhyesti selitettynä, niin se on tekoälyohjelma, joka toimii niin kuin chatti, eli siltä voi kysellä kaiken näköistä juttua ja sitten hän vastailee. Ja tota, voi myöskin tehdä väittämiä, eli ei on välttämätöntä niin muotoilla kysymykseksi ollenkaan. Ja tuota, tää on ehkä jotenkin vaikea uh, selittää, että mitä se oikeasta on ja kuka sen on tehnyt tai luonut ja miksi ja miten, niin tuota, Ajattelin, että vois olla ihan hauskaa uh, käytännössä testata. Eli mulla on tässä läppäri, niin tota, minäpä vähän testaile, ja katsotaan, mitä se vastailee. Ja vois tota ihan, ihan tota aloittaa sillä, että pyydetään sitä selittämään itsensä. Eli minäpä kirjoitan kysymyksen, mitä on chat GPT? No niin, ja nyt sitten alkaa tulla vastauksia. Tämä on aika. tai silleen, suht pitkä. Mutta ChatGPT on lyhenne noista Chat Generative Pretrained Transformer. Se viittaa avoimen lähdekoodin tietokoneohjelmaan, joka on suuri kielimalli, joka on koulutettu käyttämällä koneoppimista. ChatGPT-ohjelma kykenee tuottamaan ihmismäisiä vastauksia käyttäjien kysymyksiin ja vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa luonnollisella kielellä. ChatGPT-avulla voidaan kehittää erilaisia sovelluksia, kuten chat-robotteja, henkilökohtaisia avustajia ja kysymysvastausjärjestelmiä. Joo, eli ei ole ehkä ihan niin kuin, simppeli vastata, mutta siis, ää, kyseessä on tekoälyohjelma, jolta voi kysellä kaikenlaista. Ja tää, kun nyt on tässä kolme tai neljä päivää tällä nyt leikkinyt, niin pystyy kyllä aika paljon taipumaan. Eli täältä voi kysyä niin kuin, aika vaikeitakin. Eli jos <köh> kysytään vaikka, äh, mitkä olivat Sokrateen filosofian kolme tärkeintä ajatusta? No niin, ja nyt sitten täältä alkaa tulla tekstiä ja vastauksia. Uh, mä vähän lyhentelen näitä, mutta lähtee vastaamaan. Sokrateen filosofia perustui dialogiin ja kysymysten esittämiseen, joilla pyrittiin saamaan vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Sokrateen filosofian kolme tärkeintä ajatusta voidaan kuitenkin tiivistää seuraavasti. Yksi, tunne itsesi ja tämän jälkeen on tarkennus, mitä se meinaa. Kaksi, viisas on se, joka tietää, ettei tiedä. Aika syvällistä. Ja kolmas on etiikan ja oikeudenmukaisuuden korostaminen. Ja tosiaan tätä tekstiä on enemmän. Lyhentelin vaan tuossa. Mutta joo. Eli tässä... Niin kuin huomaa sen, että esimerkiksi opiskelussa, niin tähän on ihan valtava hyödyllinen työkalu, koska tälle voi esimerkiksi antaa tehtävän, että voisitko kirjoittaa 400-sanaisen esseen aiheesta X. Ja tämä ohjelma tekee työtä käskettyä ja kirjoittaa sulle sen 400 sanaa. No, Tämä tietysti on, on ehkä vähän huijaamista, mutta sillä tavalla saa aika hyvän pohjan sille työlleen. Sitten voi kopsata sen tekstin ja muuttaa sieltä niitä juttuja, jotta se sopii vielä paremmin siihen annettuun aiheeseen ja näin. Että varmaan... Opiskelun osalta niin aika suuriakin mullistuksia tuottaa tämä tekoälyn kehittyminen. Sitten voisi ehkä vielä jonkun sellaisen hassumman kysymyksen esittää. Kysytään, kysytään siltä vaikka, että miksi... Hulk Hoganilla on niin tuuheat viikset. No niin. Ja sitten lähtee. Hulk Hogan on pitkän linjan showpainia ja viiksien ylläpito kuuluu häneen hahmoonsa. Hulk Hoganin viikset ovat osa häneen tunnistettavaa tyyliään ja brändiään ja hän on kertonut pitävänsä niitä osana omaa henkilöbrändiään. On myös mahdollista, että viikset ovat muodostuneet hänen henkilökohtaiseksi tunnusmerkiksi ajan myötä ja ne ovat auttaneet häntä erottumaan joukosta. No eli vastauksia löytyy Sokrateesta Hulk Hoganin viiksi ja kaikkea siltä väliltä. Ja olen tältä kysellyt. Tässä muutama päivän mittaa, että. Miten tehdään makaronilaatikkoa ja miten tehdään onnistunut tinajuotos ja ää, mikä on sortimaatti ja miten se toimii. Mutta sitten joitakin ihan ajantasaisia tietoja tällä ei ole. Eli nyt vielä yhden kysymyksen heidän tänne. Onko Suomi Naton jäsen? Ja tämä vastaa, että Suomi ei ole virallisesti NATOn jäsen, mutta se on NATOn kumppanuusohjelman jäsen ja sillä on syvenevää yhteistyö NATOn kanssa. Eli tuota, tämähän olisi pitänyt vielä puolitoista vuotta sitten paikkaansa, mutta tosiaan aivan tasalla tämä tekoälyohjelma ei ole. Että aivan niin kuin nämä viimeisen vuoden puolentoista vuoden aikana tapahtuneet asiat, niin niistä se ei, ei osaa sitten antaa välttämättä oikeaa vastausta. Mutta, tota, tämä on kyllä semmoinen lelu, josta varmasti tuun tuota nauttimaan aika paljon, tai, ja käyttämään ihan apuna esimerkiksi, kun nyt on sitä, ja edistänyt, niin olen huomannut, että siihenkin sillä on aika paljon niin annettavaa, että siltä voi kysellä ja varmistella että esimerkiksi lähdeviitteitä ja kuka on sanonut minkäkin sitaatin ja missä vaiheessa elämää ja niin asioihin, niin tosi hyödyllinen työkalu No, ehkä tää nyt meni tässä vähän leikkiessä tällä ohjelmalla ehkä sitten joskus ö, enemmän pohdintaa siitä, että mitenkä tämä tekoälyn kehittyminen sitten vaikuttaa, ö, vaikuttaa meihin kaikkiin ja että on siinä varmasti niinku huonojakin asioita ja uhkakuvia, mitä pitää ottaa huomioon, mutta ei nyt, ei nyt paneuduta niihin vaan tota Testatkaa ihmeessä ChatGPTtä ja millainen lelu siitä teille sitten löytyykö. Kiitokset nyt katsomisesta ja ensi viikolla joku muu aihe. Moikka!